چل روک بھی جہاں کی چپو رکھ چکا مار کے دڑا ماریا لکھ دیں بڑی مشکل میں جانور بہت کٹ آ رہے نے لوئی لاہور دن گرمی ہے دس منٹ فیڈ لائن پھر آ رہے